بكيت اشكم حزن يتلهوق على الروح وعقرت الذالني بكيت اشكم حزن يتلهوج على الروح وعقرته الذالني اليردس حدر ضلعي ذيرت الولين وخذت منا الحيف وشقيت الجفن شين غرل دمعي بعد ما روزها بعد ما وصل تنجاس خل تنجاس اللي اني تجدح جدح شايلهم من طبعي عمر تت موسخ وانهاب ونهاب الله الله الله عمر تت موسخ وانهاب الخير اللي عند روحه تمنته الربعي عمر عمر تت عمر تت موسخ وانهاب الخير اللي عند روحه تمنته الربعي مدام بظهر خلته مر بس الطعنات الظلام لاحة الفو والشمع شمعي العلت والماعلت ادمجها لو شيصير بان جفوفها وقفت علي تدعي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحدي, وحدي أموت ابراع عزامي الله عليكم ابراع عزامي صف الروش كله وما حظب منعي التونس التخوصر من في العوز التخوصر من فيل العوز هم يطيح وعاتب منجل الحد الظهر زرعي سنين التخاثر تخاثر من في العوز هم يطيح وعاتب منجل الحد الظهر زرعي سنين المنحطب دقت صدر للنار الله سنين المنحطب دقت صدر للنار عفي ورايت حتيهم رفت بفزعي ما شديت رأس زمرة النسيان ولا عفت النخان وغيبت بتسمعي ما بورت ما بورت شكة تود لزينات ما بورت شكة الله عليكم ما بورت ما دورت ستة تودي لزينات ما دورت ستة تودي لزينات أجبر بنفعهم واكسر بنفعي إذا مسهم ظلام أملك صفاح الليل إذا مسهم ظلام أملك صفاح الليل الرمح يخزر بصدري وأكرم بدرعي من شجخو الرمح يخزر بصدري وأكرم بدرعي من شجخه وبحكم بيا ما غنيت، من شجخه وبحكم بيا ما غنيت، الكرب ما له راسي وهو من جبعي، سلامتك.